Калина, мальви, маки, соняшники, півень – це елементи моралу «Барви України», над яким працюють слухачки факультету «Живопис», що в університеті третього віку. Роботу над ним розпочали в середині липня. – Жовті намалювали. – Можна жовті точечки намалювати? – Курує роботою пенсіонерок їхня викладачка «Живопису» Ірина Сабаєва. За її словами, факультет «Живопису» розпочав роботу чотири роки тому. Нині у групі 25 слухачів, зб на тиждень, займаються по три години. Я е, запропонувала виконати, ну, спробувати муральчик, ми почали трояндочки, потім оцей наш другий, де вже хатинка. Це ми вже другий рік над муралами працюємо, і тільки під час літа. Влітку працювати над муралом приходять в середньому 6-10 чоловік, розповідає слухачка університету третього віку Ніна Федорівна. Вона малює листя на горобині. Я з дитинства мріяла малювати. Но ніколи не малювали, Так, no. інше іноді в школу дітям щось там <смех>, допомагали. А тут я думаю, все, піду, буду вчитися. Староста факультету живопис Галина Хіміч розповідає, що впродовж навчального року вони займаються у класі, а друге літо поспіль працюють над моралами. Це їхня третя велика робота. Я була старостою групи, от перша її зібрала всіх Ірину Васильівну знайшла, щоб вона нас вчила малювати. Я їх всіх збирала, кажу – попробуйте малювати. Ні, у нас нічого не вийде. А потім приходять, через місяць-два такі вже картини малюють. Так що це просто йде від душі. Тетяна Ковальчук займається живописом чотири роки. Нині малює півдня. Прикрашаємо наш центр. Здається, що виходить гарно. Скировує, наша Ірина Васильовна скеровує, поправляє, щось показує, вчить. Перші доєдналися до роботи над Муралом три дівчинки – молодші вихованці Ірини Сабаєвої. Це мої з гуртка мого, з колегіуму, бо я ще там веду гурток, живопис так само називається, і вони нам допомогти. Дуже захотіли, дуже просять, щоб я їх брала, і вони, значить, працюють на рівні з дорослими. Дев'ятирічна Поліна розмальовує квіти. Каже, що чотири роки займалася малюванням у Миколаєві, звідки кілька місяців тому була змушена переїхати до Хмельницького. Ми просто хотіли малювати на стінах. Ми малювали маки, траву і все таке. Я спрашиваю, що малювати, і я малюю це. Валентина Кривобокова розповідає, що вони вже подорожилися з дівчатами. Колись вони щось підказують, колись ми їм підказуємо, і єднання. Єднання поколінь В університеті третього віку, що розташований на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, є 24 факультети, каже кураторка закладу Марина Кореляк. Цієї групи живопису можуть охочі, які проживають у місті Хмельницького, мають прописку хмельницького або реєстрацію внутрішньопереміщеної особи, являються особи пенсійного віку, можуть записати, подати заявочку на навчання в університет третього віку, обрати два факультети. Завершити роботу над моралом планують за місяць. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Новини на Суспільному, Хмельницький.